Усім вітання! З вами канал «Розвиток дитини» і я, Людмила Шелестова, автор розвивальних книжок для дітей. Сьогодні ми з Дашою поговоримо про осінь, розглядаючи картину Леоніда Афремова. Окрім того, Даша писатиме власну картину про осінь. Про що ти подумала? Це осінь. Осінь. Що тут зображено на картині? Лавочка, людина, деревця, uh -huh. ліхтарки. Ліхтарки. А що найбільше привернуло твою увагу? це. Кольори, мабуть, так, привернули увагу? Добре. А як ти думаєш, чому ця людина чому вона там прогулюється? Що вона там робить? Збирає листочки. Листочки збирає, так. А навіщо? Щоб робити з них аплікацію. Аплікацію, наприклад, робити. А для чого лавка в парку стоїть? Щоб сидіти. Сидіти. А ліхтарки для чого? Парк... Щоб освітити дорогу. Дорогу, добре. добре. А як ти думаєш, чому дерево такого кольору? Тому зараз осінь. осінь да. А ти любиш ходити в парк? Угу. Ми сюди ходимо. По кожному дні ходимо, бо там біля Артур друг. Я, я тільки за Артуром хочу робитись і все. І ми з тобою будемо робити такий самий парк. Як би ти назвала цю картину? парк. Осінній парк. Пар. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі і нехай навчання приносить радість.